Музей історії села Чабанівка знаходиться в приміщенні сільського будинку культури. Заснував музей у 1990 році директор місцевої школи Василь Ромарнюк, розповідає завідуюча Надія Галатир. Засновник музею багато років збирав експозицію в архівах. При вході до музею розписи на стінах, історія заснування села, історія нападів татар та легенда про дівочі сльози, легенда про квітку папороті, за якою на купала приходила смілива дівчина, релігійні свята. Це все робота Кам'янець митця Володимира Лошка. Ідея розпису самого Володимира Ільковича, тому що він подивився на той коридор, він на той час був такий дуже не не, не в такому пристойному стані, Всередині музею історія села від заснування до сьогодення. Завідуюча музеєм розповідає, його засновник Василь Ромарнюк перед створенням складав план, як має виглядати кожен із історичних періодів. В кожній експозиції діорама, картина з підсвіткою з переднім наочним планом, яка демонструє історичні будівлі та пейзажі села Чабанівка, теж авторства Володимира Лошка. Частина експонатів передана жителями села, частина зібрана засновником в архівах. Саме село, розповідає Надія Галатир, засноване в середині шістнадцяти століття Чабаном, звідси й назва. Серед ілюстрацій – бунт селян проти Панщини, участь місцевих жителів в двох світових війнах, заснування колгоспів, Голодомор, повоєнні роки, незалежність. Друге приміщення – традиційна подільська світлиця. Зараз, говорить завідувачка, музей знаходиться на балансі Староушицької громади, поки фіксованого фінансування немає. Трошки вони допомагали, там вони закупили лампочки до музею, і там дещо вони допомагали, ну, але це зовсім мало часу пройшло. На даний час дуже потрібно поміняти вікна, тому що вони в аварійному стані, і це дуже дуже проблема для нас. Вони можуть обсипатися в будь-який час. Староста Чабанівського округу Олександр Остапчук розповідає: музей в селі дає можливість привернути увагу туристів. Ми стараємося більше зараз на туризм напрямок такий взяли, бо в нас немає тут ні заводів, нічого такого. У нас більше екологічно чиста природа, є річка, в нас сушиться. Музей історії села Чабанівка працює з вівторка-понеділю. по Після обіду екскурсії для туристів тут проводять місцеві школярі. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.